Μια μέρα ήταν ένα καθηγητή σε ένα πανεπιστήμιο και στο αμφιθέτριο είχε πάρα πολύ κόσμο. Καλή ώρα όπω εδώ! Και πάνω στη σκηνή στην έδρα του είχε μια, ένα βάζο, ένα βάζο. Και δίπλα είχε μια κανάτα με μεγάλε πέτρε. Και είπε στου φοιτητέ: Θα βάλω τι πέτρε μέσα στο βάζο και μετά θα σα κάνω μια ερώτηση. Όντω βάζει τι πέτρε μέσα στο βάζο και του λέει, γεμίζει μέχρι πάνω το βάζο και λέει, Είναι γεμάτο το βάζο τώρα. Και λένε οι φοιτητέ: Ναι, είναι γεμάτο. Σκύβει λοιπόν κάτω από την έδρα, παίρνει μια σακούλα με χαλίκια, με μικρέ πετρούλες και αρχίζει σχεδιάζει την πέτρα, τη σακούλα με τα χαλίκια, μέσα στο βάζο με τι πέτρε. Και επειδή τα χαλίκια ήταν πιο μικρά, πήγαιναν γύρω-γύρω από τι πέτρε, κάλυπταν τα κενά και γέμισε μέχρι πάνω τώρα το, το βάζο. Άξα να γελάνε οι φοιτητέ φυσικά και του ρωτάει, Είναι γεμάτο τώρα το βάζο? Και λένε, Τώρα ναι, είναι γεμάτο το βάζο. Σκύβει άλλη μια φορά από κάτω, παίρνει μια σακούλα με άμμο αρχίζει και ρίχνει την άμμο μέσα στο, στο βάζο. Πήγαινε δεξιά-αριστερά, κάλυψε τα κοινά και γέμισε μέχρι πάνω και τότε συμφωνήσαν όλοι ότι όντω τώρα είναι γεμάτο το βάζο. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτή τη ιστορία. Κάποιοι είπαν ότι όσο γεμάτο και αν είναι το πρόγραμμα, πάντα χωράει να βάλει και κάτι ακόμα. <laughs> Για το δικό μα το παράδειγμα όμω, θα το πάμε λίγο πιο πίσω και θα δούμε ότι οι πέτρε είναι οι δραστηριότητε το 20%. Και τα χαλίκια είναι οι δραστηριότητε 80%, οι λιγότερο σημαντικέ. Αν δεν βάζαμε τι πέτρε μέσα στο βάζο πρώτα δεν θα μπορούσαν να μπουν μετά. Αν γεμίζαμε το βάζο, δηλαδή με χαλίκια ή με άμμο, δεν θα μπορούσαν να μπουν μετά οι πέτρες. Οπότε δείτε στη δουλειά σας και στη ζωή σας ποιες είναι οι πέτρες, ποια είναι τα χαλίκια και πάντα στην ημέρα σας να φορτίζετε πρώτα να βάζετε μέσα τις πέτρες.